نبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنگ آپ سے مروی ہے حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ ہی سلاد ایک دن بازار سے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک دیہاتی ایک بدو اس نے آپ کو پیچھے سے کھینچا آپ نے سرخ دھاری دار جو ہے نا چادر جو اپنے گلے مبارک میں لے رکھی تھی تو اس دیہاتی نے پیچھے سے کھینچا جیسے آپ دیکھنے لیں آپ کے ہم جا رہے ہوں تو پیچھے سے ہمارا بچہ کپڑا کھینچ لیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا تو ویسے ہی اس دہاتی نے چادر کو کھینچا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس نے اس زور سے آپ نے ہی صلاۃ و سلام کی چادر کو کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک جو تھی اس پر نشان ہو گیا نازک جسم تھا نشان آیا تو آپ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ایک دیہاتی مخاطب ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی کو وسلم کچھ مانگنے آیا ہوں عنایت فرماتے ہیں تو آقا کریم علیہ و سلام کے چہرہ انور پر مسکراہٹ سے چھا اور آپ نے ہی سلاد و سلام اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اس کو کچھ عنایت فرمایا اور وہ دیہاتی جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ نسلیں سور جاتی ہے لیکن آپ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا میں آپ کے در سے مانگنے آیا تو آپ نے مجھے تو ایسا کچھ نہیں دیا یہ تو بہت کم دیا گیا میں نے تو بہت کچھ سن رکھا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا دل دکھا کہ آقا کریم علیہ صلاۃ و سلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بھی ہمارے سامنے بول جائے تو آپ میان سے تلوار نکالنے لگے تو آقا کریم علیہ صلاۃ و سلام نے منع فرما دیا روک دیا کہ عمر رک جاؤ عمر ٹھہر جا تو آپ نے ہی سلاد و سلام اس مانگنے والے کو اپنے ساتھ لے گئے گجر انور میں گجر نور میں وہاں پر جا کر آپ اس مانگنے والے کو کچھ عنایت کیا پھر اور دیا پھر اور دیا پھر اور دیا پھر اور دیا اتنا دیا کہ وہ جو مانگنے والا تھا وہ کہنے لگا حضور بس کریں مجھ سے اب اٹھایا نہیں جائے گا حضور بس کریں مجھ سے اب اٹھایا نہیں جائے گا تو آقا کریم علیہ یہ سلاد نے آگے سے پوچھا کہ بتا اب تو راضی ہے اب تو خوش ہے تو وہ کہنے لگا ہاں اب میں راضی ہوں اب میں خوش ہوں جیسا میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا آپ اس سے بھی زیادہ صحیح ہیں اتنا تیز میں نے آندھی کو چلتے نہیں دیکھا جتنا تیز میں نے آپ کی سخاوت کو دیکھا کہ آپری ہی صلاحت و سلام نے اتنا عنایت فرما دیا کہ اب تنگی ہے داماں پہ نا جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا تھا ان سے وہ تو فرما رہے تھے جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ تو آ کر کریں میرے یہی سلاد و نے فرمایا کہ یہ جو جملے تو نے میرے سامنے بولے ہیں نا یہ ذرا چل کے میرے صحابہ کے درمیان جا کے بولو کیونکہ جب تو نے یہ بولا نا كہ آپ نے مجھے اتنا نہیں دیا جتنا میں نے سنا تھا تو صحابہ كے رام كے دل ٹوٹے تو مطلب اس وقت بھی یہ ماحول تھا یہ عشق اور جذبہ تھا كہ آپ للاد و سلام كے بارے میں اگر كوئی بندہ بولتا تو ان كے دل دكھتے كہ آپ للاد و سلام كچھ عنایت نہیں فرماتے اور اگر آج بھی کوئی بندہ بولے نا کہ آپ لے سلاد و سلام کچھ نہیں دیتے تو آج بھی عاشقوں کے دل ٹوٹتے ہیں دل دکھتے ہیں تو آپ نے یہ و سلام نے فرمایا کہ اگر ان کے سامنے بول دو گے یہ جو لفظ یہاں پر بولے ہیں تو وہ خوش ہو جائیں گے تو آج عاشق مصطفیٰ بھی یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ جتنا حضور عنایت فرماتے ہیں اتنا کوئی دیتا ہی نہیں آج بھی دل خوش ہوتے ہیں آج بھی مومن کا ایمان مچل اٹھتا ہے اس کی محبت رشک کرتی ہے کہ میرے آگا اگر اتنا بھی عدایت فرما دے تو نسلیں سنور جاتی ہے تو آپ نے ہی صلاح و صلاح نے فرمایا چل میرے اصحاب کے سامنے یہ بات کر تو وہ جو بندہ تھا وہ صحابہ کرام رام ردوان اللّہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مجمعے کے درمیان آیا اور کہنے لگا کہ یارو اس طرح میں نے آندھی کو تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح میں نے آپ ری سلاد و سلام کی سخاوت کو تیز چلتے ہوئے دیکھا کہ آپ لِہ سلاد و سلام کی سخاوت اتنا تیز ہے کہ آندھی کی رفتار بھی ان سے کم ہے تو روایت کے الفاظ ہیں جس کا مقوم ہے کہ صحابہ کے خوش ہو گئے اور وہ دیہاتی جو تھا وہاں سے چلا گیا تو یہاں پر رک کر آقا کریم علیہ سلاد و نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا اور خاص کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرمانے لگے کہ اے عمر اگر تو اس کو اس حالت میں قتل کر دیتا کہ اس نے بولا تھا کہ آپ نے اتنا دیا ہی نہیں جتنا میں نے سنا تھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم تھا یہ جہنم چلا جاتا لیکن جب اس کو اتنا مل گیا اتنا مل گیا کہ یہ اٹھا نہیں سکتا تھا اس نے خود بولا کہ یا رسول اللہ اب بس کر دیں مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا تو اب حالت یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت مر جاتا یا بعد میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو بھائیو یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضور پاکری حصلات و سلام کو جب اس دیہاتی نے پیچھے سے کھینچا آپ کی گردن مبارک پر نشان آ گیا تو آپ نے اگر سے غصہ نہیں فرمایا آپ نے آگے سے اس کو جھڑکا نہیں بلکہ آپ نے اس کی داد رسی کی آپ نے اس پر شفقت فرمائی اگر یہاں پر آپ کے اور میرے جیسا بندہ ہوتا پہلے تو کوئی مانگنے آ جائے دروازے پہ دستک دے دوسری بار تو ہم کہتے ہیں بھائی تو مانگنے آئے یا قرضہ لینے آ رہا یہ طریقہ ہے مانگنے کا کیا ایسے مانگ دے گئے جیسے تو مانگ رہا ہے اگر تین سے چار بار بجا دے تو ہم حضرت گالیاں بھی سناتے ہیں ہم اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں تو مانگ نہیں آیا ہے یا کوئی قرض لینا ہے مجھ سے کہ تو اس طرح کا ہے پیار کر رہا ہے تو ذرا یہاں پر دیکھیے کہ حضور پاک رہی ہے سلاد و سلام کتنا شفقت فرما رہے گا اور حضور کا امت ہی ہو حضور سے پیار کرنے والا ہو عشق کے دعوے کرنے والا ہو اور اخلاق اس طرح کا ہو